Сьогодні близько третєї години ранку померла одна з травмованих жінок внаслідок вибуху будинку, що стався 28 січня у багатоповерхівці по вулиці Франка, 43. Жінка перебувала в міській лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги номер 5. Про це Суспільному повідомила старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в області Катерина Третинко. Також, за її словами, за фактом вибуху на даний момент про підозру нікому не повідомо. Уведомлено. призначена вибухотехнічна експертиза, за результатами якої будуть ухвалені відповідні рішення. Тим часом у Запоріжжі тривають роботи з усунення наслідків вибуху побутового газу у будинку. Комунальники здійснили підпирання третього та четвертого поверхів. У другому під'їзді, де стався вибух, обстежили покрівлю. Працівники за сервісу готуються до заміни пошкоджених ділянок даху. Розповів Суспільному голова. Олександрівського районної адміністрації Валерій Мостовий. О 13 годині близько 10 співробітників керуючого компанії «Місто для людей» прибирали двір від сміття та осколків скла. Працівники комунального підприємства «Запрішерем сервісу» кронували дерева навколо будинку. Наразі завершено перекриття дерев'яними плитами пошкоджених ділянок будинку, які утворились внаслідок вибуху, розповів Суспільному телефоном голова Олександрівського району адміністрації Запоріжжя Валерій Мостовий. Підключили третій і четвертий під'їзди до тепло, та електропостачання. Перший під'їзд підключили частково. Там дві квартири, де люди поки що не проживають. Електрики немає. Якщо вони повернуться туди, підключать. Це щоб прибрати ризики. П'ять квартир там підключені повністю за винятку газу. До того ж, фахівці зараз обстежують вентиляційні канали. Як тільки закінчать, приїдуть газовики орієнтовно на пізніше 13 години і поміняють прокладку, яка була пошкоджена при аварійному закритті на вході в будинок. Вони забезпечують газопостачанням третій та четвертий під'їзд. Всі питання, які порушили жителі будинку, вирішені. Двом людям дали тимчасове житло. Решта не схотіли. Вияснили, що можливо за такою Виявилося, що, можливо, за такою допомогою звернуться сім сімей. У нас на балансі є свій готель. столиварю. вісім. Ми зарезервували необхідну кількість номерів. В результаті тільки одна сім'я звернулася до нас щодо розселення. У п'ятницю ми їх розмістили. І, можливо, розглядають питання ще про поселення дві сім'ї. Жителька третього підїзду Людмила Михайлівна каже, разом із сусідами, їй ще 28 січня дозволили повернутися до помешкань двох підїздів третього та четвертого, котрі постраждали найменше. Увечері того ж дня відновили теплопостачання, електрику та подачу теплої води. Все оперативно, все далі. «Все оперативно, все дали. Для життя все необхідне є. Вчора навіть волонтери телефонували, пропонували гарячу їжу». Жінка розповідає, у квартирі, де стався вибух, до цього регулярно відбувались сварки. Та проблемна квартира за нійовоювали дві сістри багато... ця проблемна квартира, за котру воювали дві сестри багато-багато років з бійками, крадіжками. В цілому це проблемна квартира. Хтось із сусідів не знає хто сказав, що Анжела, одна сестер, яка, начебто, відвоювала право володіти цією квартирою, у когось просила газовий ключ. Можливо, там було протікання, і вона сама хотіла його усунути. І як мені сказали, але це розбірки місцевого населення. Але вирішили, що цим повинні займатися правоохоронні органи. Але у зовсім іншій квартирі жінка вийшла в 4 години ранку і. Намагалися зварити собі кашу та запалили щось, але очевидно, кількість газу була настільки великою, що воно вибухнуло у тій квартирі, де концентрація газу була найбільшою. Поблизу будинку розгорнуто намет, у котрому працює міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та допомоги. Цілодобово відбувається чергування екстрених служб. Повідомив Суспільному заступник начальника оперативно-координаційного центру. Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Заврійській області Олексій Федосов. До цього було виконано роботи по закріпленню аварійних конструкцій механічними дамкратами. В, в подальшому було розгорнуто пункт обігріву і мобільний пункт обігріву, де знаходились представники Національної гвардії та Національної поліції. Особовим складом супроводжувались мешканці будинку з цією забрати особисті речі, документи, гроші. За словами голови Олександрівської районної адміністрації Запоріжжя, розпочали працю над проєктом з відновлення будівлі. Експертна група має дослідити фундамент, комунікації та покрівлю, аби визначитись із можливими варіантами рішення щодо шляхів відновлення будинку. Валентин Парасипкін, Герман Дубінін, Олег Страгунов, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.